كان عدن الرعب القادم عدن هي المدينه المقعره التي تم بناؤها فوق فوهه بركان يوم القيامه حيث تظهر صور المسح الجيولوجي تقعور المدينه من الفضاء مدينه تقع فوق فوهه اكبر بركان خامد في التاريخ بركان نيرانه ستقود الناس الى محشرهم بركان عدن اكبر بركان خامد على وجه الارض يصل امتداده الى لب الكره الارضيه المليئه بالنيكل والمواد شديده الانصهار تشكلت الفوهه البركانيه على مر الزمن نتيجة انفجار بركاني قديم حدث جانب البحر الذي يحدها لتتوسع بشكل مخيف إلى أن وصلت لتشكيل مدينة عدن التاريخية التي نعرفها مدينة عدن هي مدينة يمنية تقع على ساحل خليج عدن وبحر العرب تشكل العاصمة الاقتصادية لليمن والثاني أهم مدينة فيها بعد العاصمة صنعاء كل ما نراه من براكين حول العالم هي مجرد ألعاب نارية أمام قدرة هذا البركان وهو أحد العلامات العشر لقيام الساعة ونهاية الكون البركان الاخطر الذي ستطرد نيرانه الناس الى محشرهم يوم القيامه حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس ترى ما تفاصيل هذا المكان الذي اخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الف وثلاثه واربعين عام وحذرنا منه بالاسم حيث لم يكن أحدا يعلم إطلاقا أن منطقة عدن تقع فوق فوهة بركان يوم القيامة اكتشف الإنجليز بعد اختراع الطيران أن مدينة عدن مدينة مقعرة لتثبت حديث النبي حيث قال نار من قعر عدن فسماها الإنجليز كريتر وتعني مدينة الفوهة البركانية وهذا لهو الإعجاز العلمي في وصف حبيبنا صلى الله عليه وسلم لها قامت البعثة البريطانية الملكية لعلوم البراكين عام 1964 بدراسة بركان عدن الخامد بقيادة البروفيسور جيس، والذي كتب عنوان بحثه: "إن البراكين النارية الحالية ما هي إلا ألعاب نارية أمام عدن لشدة خطورته وقوته". فمثال ذلك، بركان "كاراكاتو" في إندونيسيا. والذي كان في عام 1883 والذي اعتبره العلماء أقوى بركان مر على البشرية جمعاء حيث تسبب في مقتل وثلاثون ألف شخص وسمع دوي انفجاره على بعد 5000 كيلو متر وحجب الرماد والدخان البركاني ضوء الشمس لمدة أسبوع عن الكرة الأرضية بركان عدن الرعب القادم قدر العلماء قوة بركان كاراكاتو بحوالي مائة قنبلة هيدروجينية كل ذلك لا يوازي ولو جزء صغير من بركان عدن ويصنف بركان كركات كاللعبة النارية مقارنة بعدا فمن الذي أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا البركان الخامل سيكون الأعظم والأقوى رغم خموله نعم الحمد لله على نعمة الإسلام